Claus Iohannis a semnat, înal poate urmări penal pe fostul ministru al Finanelor. Predintele României, domnul Claus Iohannis, a transmis marii, 24 aprilie că ministrului Justiei cererea de urmărire penală a domnului Veledescu Sebastian Teodor Gheorghe în calitate de fost ministru al finanțelor publice în perioada august 2005 aprilie 2007 respectiv decembrie 2009 septembrie 2010 pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal numărul 29-2017 al parchetului de pe lângă alta Curte de Casa Iei Justiție, Direcția Naională Anticorupie, se chea de combaterea infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupie, pentru sevărirea a două infracțiuni de luare de mit, pre. De articolul 289 alin. 1. Cod Penal Rap. La articolul 6. articolul 7. Alin 1. Lit. A. Din legea numărul 78. Pe 2000. Cu aplicarea articolului. Cod penal articolul 38 alin. 1. Cod penal, urmând a se proceda conform legii, având în vedere solicitarea procurorului general al parchetului de pe lângă alta curte de casa Iei justiție, în temeiul dispozițiilor articolului. 109 alin. 2. Din Constituția României, Republicat, ale legii numărul 115 pe 1999 privind responsabilitatea ministerială, Republicat, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare i decizia curii constituționale numărul. 270 pe 2008. Totodată, parchetul de pe lângă alta curte de casa ei justiție a fost întinat cu privire la formularea acestei cereri.